A vítejte, tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme jarní dekoraci. Budeme potřebovat davnou pistoli, květináč, oranžovací hmotu, něco, čím to ozdobíme. Můžete pírka, mašle, valíčka a různé ozdoby. Můžete i A píšek pro jarní tvoření z minulého videa. A tady ta hmota se dá koupit v květinářství. Vezmeme si květináč. A aranžovací hmoty a dáme ji do toho. Teď to zasypeme tím pískem. Když to máme, tak si vezmeme tavící a ozdobíme květináč. Vezmeme si nějaké větvičky nebo kočičky a zapí, zapíchneme je do těch květináčů. Můžete si tam zasadit těm kočičkám i nějaký ozdobičky a zapíchnout je tam třeba nějak. Třeba králíčka Nebo ovečku. Když to máme ozdobené, tak si vezmeme špejly, vypečneme to tam, kde byl písek a uděláme tam takovou dírku. Pak si vezmeme vodu a zalijeme to. Je lepší to udělat hned na začátku. Pak si vezmeme ještě trošku písku, pokud tam bylo. za to. A zemdáme to. A dáme tam nějaký kamínek. A máme hotovo. Tak ahoj, tak ahoj!